Олександр, добрий вечір. Ви в своїх проектах робите вхід повітря для каміну на стіні. Чи можна його зробити з поверхні грунту на висоті метр, задекорувавши на відстані декільких метрів від будинку? Е, так, дякую, Костя, за це питання. Дивимось, хлопці, е, фото. Я буквально сьогодні був на об'єкті і в, в інстаграмі А, ні, я, я сьогодні там не показав. Так, давайте ми з вами зараз зайдемо, Юрівка, фото. І я вам покажу, як це виглядає. Ось місце, де в нас є камін. Сейчас, сейчас. ось, не турбуйтесь, все ви побачите. Місе в камін. В сторіс я про нього розповів. А на фасаді вхід. Так, я дешев біжало я його фотографував це це інший фасад ось він бачите ось а оце вход цього повітру з вулиці бачите да тобто ми його робимо на будинку тепер чому ми робимо так Дійсно, теоретично ми можемо оцю трубу вивести десь в стороні. Але чому вона все ж таки так? Давним-давно, коли Олександр Васильович був ще молодим хлопцем, десь він читав або бачив, або чи щось, але була така рекомендація, що є будинок. Є вимушення, і коли дує вітер, то ось тут з'являються отакі от завіхріння. І тому, щоб ми не брали оцю пилюку, грізюку, то треба робити вхід на висоті десь від вимушення біля 2 метрів. Ну, іноді, якщо по естетиці я не можу 2 метри, то я роблю 1 метр півтора метра вибачте півтора метра. ось далі коли ми з вами беремо повітрям ось тут воно ви повинні розуміти що чим длинніше воздуху провід тим більше буде спротив гідравличний спротив Тут немає вентилятора, розумієте, воно працює тільки за счет звичайних фізичних процесів, коли згорає, дрова згорає в топці каміна, там, да, з'являється ця тяга, і повітря береться дуже так гарно. Але все ж таки, чим далі від будинку, тим гірше. Тому теоретично так, ми можемо, наприклад, оце місце виходу, там в нас тройник отак труба і ми заходимо туди теоретично так ми можемо це продовжити і вивести десь ось тут наприклад десь біля забору чому все ж таки бажано біля якоїсь конструкції тому що це ділянка розумієте є газон є кущі є міксбордери за, за, за ними потрібна догляд газонокасарки всякі да з граблями ходити і оця труба котра старчить якщо вона буде ось тут десь старчати вона буде заважати так її можна декорувати якась там альпійська горка чи ще щось але може навалити снігу а в нас снігу іноді буває 50-60 см, в нас бувають завірюхи в нас бувають сильні вітра пилі грязь і все це буде засмокчуватися в наш воздухоповітря повітря тому це, на мій погляд, не гарне рішення. Все ж таки, краще підзаймати не, ну, не нижче, ніж півтора метри. Не нижче. Ось, а так, бажано 2 метри, щоб було. І коли оця труба торчить на 1,5-2 метри, ну, от вона заважає. От в мене тут на ділянці торчить труба з е, газопроводу. Ну, от я її жималостю заплів, ось, щоб її не бачити. Але вона сторчить перед очима і пипець якийсь просто. Тому, теоретично, так, ви можете. Але ви повинні розуміти, що чим длинніше повітряний вод буде, тим гірше буде тяга, тим буде йому складніше це тягти. Ну і потім не забувайте, що цю трубу треба гарно утеплювати для того, щоб там зменшити конденсат влітку, коли ви будете влітку, наприклад або навесні будете підтоплювати камін, ну, захочете плам'я подивитися там да, і так далі, то ви будете ось сюди засмогчувати все ж таки вологі повітря, тому що температури вже плюсові, вологи більше, і коли воно потрапляє в ґрунт, на стінках буде ну, велика кількість конденсату. Тому обов'язково цю трубу треба утеплювати, щоб зменшити кількість цього конденсату. Не забувайте про це. Так, ну, а далі ви вже вирішуєте, як вам робити. Теоретично так, можливо. Але я просто так, мені більше подобається, коли його взагалі ніде воно не торчить, тільки на фасаді от сама маленька решіточка і все. І воно ніяк не турбує і не заважає.